أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبينا محمد عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين الحمد لله المنفرد بالإعدام والإيجاد المنزه عن شوائب النقص والاضداد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القديم مخالف لما عاداه من الكائنات الباقي وهالك كل من عاداه من المخلوقات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين المبلغ كل ما أمر بتبليغه من رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه جوهر المعارف وأزهار رياض الفصاحة والعوارف. أما بعد فما بتوفيق الله عز وجل ومنه علينا مع منظومة جوهرة التوحيد للإمام الحجة سيدي إبراهيم بن إبراهيم بن الحسن الملقب برهان الدين إبراهيم اللقاني المالكي الأشعري. رحمة الله عليه ورضي عنه المتوفى سنة إحدى وأربعين بعد الألف من هجرة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زلنا بتوفيق الله عز وجل ووصلنا إلى البيت الأربع والأربعين يقول فيه الناظم وجائز في حقه ما أمكانا إيجادا إعداما كرزقه الغناء وجائز في حقه أي أن الناظم رحمة الله عليه لما فرغ من الكلام عن الواجب والمستحيل وقد عرفنا هذه الاصطلاحات وقلنا أن المستحيل عقلي العقلي وما لا يصح في العقل وجوده وأما الواجب فهو ما لا يصح في العقل عدمه فلما فرغ من الواجب في حق الله تبارك وتعالى والمستحيل شرع في القسم الثالث وهو الجائز قال وجائز في حقه أي في حقه سبحانه وتعالى والجائز كما عرفناه سالفا هو ما يصح في العقل وجوده وعدمه فقال رحمه الله وجائز في حقه. أي أن هذا القسم الثالث وهو الجائز، وإنما أخره هنا النظيم في التفصيل. لما مر آن آنفا من طول الكلام عليه، قال ما أمكن. أي اسم ما يجوز في حقه تعالى بقوله أجمل كل ما يجوز في حقه سبحانه وتعالى بقوله ما أمكن. أي جميع الممكنات. والمراد ما كان في تعلق القدرة والإرادة خيرا كان أو شرا حلوا أو مرا قال إيجادا إعداما كرزقه الغنى وجائز في حقه ما أمكان إيجادا إعداما كرزقه الغنى أي جائز في حقه إيجاد كل ممكن وإعدامه وأراد بالإعدام هنا ما يشمل الترك ثم شبه فقال كرزقه الغناء أي كأن يرزق الغانية أو يسلب عنه الرزق أو ألا لا يرزقه ابتداء نعم. هنا نبود أن ننبه هو أن الناظم رحمه الله سيد إبراهيم اللقاني بهذا البيت البيت الرابع والأربعين فهو في الحقيقة يرد على المعتزلة الذين قالوا ليس كل ما أمكن فعله من الجائز بل الشرور والقبائح مستحيلة عن الله تعالى لذلك رد عليهم الناظم رحمه الله بالبيت التالي الآتي هو البيت الخامس وأربعين فقوله هو قوله رحمه الله فخالق لعبد وما عمل موفق لمن أراد أن يصل فخالق لعبد وما عمل أي فحيث كان الخير والشر من الله تعالى فهو الخالق لعبده والمراد منه كل مخلوق والمعنى هنا ان الله سبحانه وتعالى خالق لعبده وما عملوه من خير او شر اختيارا او اضطرارا كالعطاس وليس للعبد الا مجرد الميل حاله الاختيار فخالق لعبد وما عمل كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون الآية 96 من سورة الصفات ثم قال موفق لمن أراد أن يصيل والتوفيق عند إمامنا أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه هو خلق قدرة الطاعة في العبد أي أن الله سبحانه وتعالى يخلق فينا القدرة على الطاعة فعلينا أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لقدرة الطاعة في من أراد توفيقه والوصول به سبحانه به إلى رضوانه قال في البيت السادس وأربعين وخاذل لمن أراد بعده ومنجز لمن أراد وعده وخاذل لمن أراد بعده أي أيوة وعلينا أن نعتقد أن الله تعالى خالق لقدرة المعصية فيمن أراد خذلانه وبعده عن رضاه ومحبته قال تعالى كما ذكرنا في الآية السالفة في الصفات الله خالقكم وما تعملون وخاذل خاذل من الخذلان والخذلان هو ترك النصرة والإعانة والمراد به هنا في هذا الفني في علم الاعتقاد هو خلق قدرة المعصية للذي أراد بعده عن رضاه ثم قال ومنجز لمن أراد وعده أفاد منطق هذه الجملة وجوب إنجاز الوعد ومنجز لمن أراد وعده ومفهومها جواز خلف الوعيد وهي مسألة الوعد الوعيد وهنا يقول العلماء أنهم اتفق السادة الأشاعرة والساده الماتريدية رضي الله عنهم على أن التخلف إعطاء الموعود به لا يتخلف شرعا قطعا بقول الله تعالى من سورة الرعد الآية 31 قوله تعالى وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد فلو تخلف اعطاء الموعود به لزم الكذب فالخلف في الوعد يجب تنزيه الله تعالى عنه والكذب نقص تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة. واما الوعيد فيجوز فيه الخلف عند الساده الاشاعره لان الخلف فيه, فيه لو توعد الله بالعقاب ولم يعق ولم يعاقب لان الخلف فيه لا يعد نقصا بل يعد كرما يمتدح به. نعم. هذا مذهب الساده الاشاعره. وذهبت الساده الماتريديه الى انه يمتنع تخلف الوعيد كما يمتنع تخلف الوعد. هذه المسائل تخلف فيها الساده الاشاعره رضي الله عنهم مع الساده الماتريديه. قالوا انه الوعد الوعد لا يختلف اتفاقا. لانه يعني نقص. أما الوعيد فقال سد الأشاعر يجوز أن تخلف لأنه لا يعد نقصا بل هو كرم يمتدح به والماثرودية ستسوي في ذلك بين كونه وعدا أو وعيدا فقال يمتنع تخلف الوادي وهل هذا الخلاف حقيقيا لابد أن ننظر إلى من ينبني على هذا الخلاف من بين السادة الأشاعر والماثرودية أنه يصح على قول الأشاعر أن تقول اللهم اغفر لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم. على قول السد الأشاعرة تقول اللهم اغفر لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم، مع أنه توعد على الذنب به لأن الله عز وجل قد فيزوج على على مذهب السادة الأشاعرة أن نقول مغفر لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم. ولا يصح من هذا على كلام الماتريدية. ثم قال في البيت السابع والأربعين فوز السعيد عنده في الأزال كذا الشقي ثم لم ينتقل. فوز السعيد عنده في الازل. هذه المسألة اختلف اختلفت فيها اختلف فيها السادة الأشاعرة والماتريدية في التعريف يعني. فالسادة الأشاعرة قالوا السعادة هي الوفاة على الإيمان. والماتريدية قالوا السعادة هي أن يؤمن بالحال في الوقت يعني فوز السعيد عنده في الأزل كذا الشقي ثم لم ينتقل كذا أي مما يجب اعتقاده عند السدى الأشاعرة أن الشقية الشقاوة عنده في الأزل مثل فوز السعيد فالشقاوة عنده لوفاء الوفاة على الكفر والعياذ بالله والنوت على الكفر والعياذ بالله وعند الماتريدية هو الكفر في الحال ثم لم ينتقل يكون من السعيد الشقي لم ينتقل ولم يتحول عما ختم له به. ولا شك ان السعادة والشقاء بهذا المعنى مقدران عند الله في الازل لا يتغيران والا لزم انقلاب علمه جهلا وهذا عليه محال سبحانه وتعالى. الله نسأل اجعلنا من اهل السعادة ويقينا طريق اهل الشقاء والعياذ بالله. الخلاصه الساده الاشاعره رضي الله عنهم يقولون ان السعيد مو تعريف السعيد عندهم. ومن علم الله في الازل موته على الاسلام وان تقدم منه كفرون وفوزه ظفره بحسن خاتمه. والشقي من علم الله في الأزال موته على الكفر وان تقدم منه ايمان وعلى هذا لا يتصور ان ينتقل السعيد الى الشقاء ولا الشقي الى السعاده وعلى هذا يصح ان يقال انا مؤمن ان شاء الله نظرا للمآل نظرا للمآل وقال قال الساده الماتوريديه السعاده هي الايمان في الحال نظر الى الحال والشقاوة هي الكفر في الحال فالسعيد قد ينتقل الى الشقاء والعياذ بالله والشقي قد ينتقل الى السعيد وعلى هذا لا يصح تعليق الايمان بالمشيئه نظري الحال لا ان تقول انا مؤمن ان شاء الله على قول الماتوديا هذا لا يصح لانه يعتبرون ان السعاده هو الايمان في الحال وهذا الخلاف هو في الاستثناء في الايمان قال انا مؤمن ان شاء الله اذا لم يقصد به التبرك اما اذا قال ان شاء الله وهو يقصد بها تحقيقا يعني قال انا مؤمن ان شاء الله هذا تبرك زادها تبركا يعني انا مؤمنون و ولم وزاد ان شاء الله تبركا اما اذا قصد التبرك بذكر اسم الله بسم الله فلا شك ان ذلك جائز بالاجماع بالاجماع ثم قال في البيت الثامن الثامن وأربعين وعندنا للعبد كسب كلفه ولم يكن مؤثرا فلتعرف وعندنا أي اعتقادنا معاشر أهل السنة والجماعة أن للعبد كسب كلفه وعندنا للعبد كسب أي أن للعبد كسبا صار به اهلا للتكليف. وهذه المساله المقصوده من المقصود منها هو بيان مذهب اهل السنه والجماعه في افعال العبيد. وردوا على المعتزله. فسير قالوا بخلق الافعال والجبريه قالوا فهو كالريح في كالريشه في مهب الريح. ولكن اهل السنه هم وسط ان الله عز وجل لا يكون امر في الكون الا به سبحانه فهو الذي يخلق الافعال. لان الله سبحانه وتعالى يقول صوت الصفات والله خلقكم وما تعملون ولكن الانسان يكسب الفعل ولعندنا للعبد كسبون كلفه ولم يكن مؤثرا فلتعرفه اي لم يكن العبد مؤثرا اي هذا الكسب لا تأثير له في ايجاد الفعل الاختياري فلتعرفه اي فليعرف المكلف هذا الحكم وحاصل أن مذهب أهل السنة الجماعة أن العبد للعبد في أعماله الإختيارية كسبا وأنه ليس له إلا ذلك الكسب فليس مجبورا عليها كما تقول الجبرية وليس هو خالقها أي خالق الأفعال كما تقول المعتازلة وخلاصه المقال في هذا المقام ان نقول ان, إن كل ذي عقل يفرق بالضروره بين الفعل الضروري كالرعد والفعل الاختياري كالكتابه والقلم اما الفعل الاضطراري فهو بخلق الله لا غيره ولا دخل العبد فيه بالاجماع واما الفعل الاختياري كالكتابه بالقلم وغيره فهذه من البداهه تقتضي بان لفاعله دخل فيه فقال اهل السنه والجماعه رضي الله عنهم الافعال الاختياريه بخلق الله ومشيئته وانما للعبد الكسب والاختيار لان الجبراء هدم لقاعد التكليف والثواب والعقاب. نعم. وهذا الذي اكده الناظم في البيت 49 لما قال فليس مجبورا ولا اختيارا وليس كلا يفعل اختيارا فليس اي ليس المكلف. مجبوراً هنا رد رد رد المصنف صراحه على الجبريه القائلين بان العبد مجبور فالمعنى اعتقد ايها المكلف ان العبد ليس مجبورا ولا اختيارا اي لا اختيار له في صدور افعاله عنه كما قالت الجبريه وليس كلا يفعل اختياره اي وليس يفعل شيء من افعاله اختياريا مطلقا كما زعمت المعتزلة بل الفعال المطلق هو الله وإنا ما للعبد كسب لا غير كما قلنا في البيت الماضي السالف وعندنا للعبد كسب كلفا ولم يكن مؤثرا فالتعريفا ولذلك قال الإمام العلام الصاوي المالكي رحمة الله عليه الإشعري فتحصل أن أفعالنا الاضطراريه مخلوقة لله اتفاقا وكذا أفعالنا الاختيارية غير أن العبيد لهم في الاختيارية ميل وتوجه ويسمى هذا كسبا وعليه مدار التكليف ثم قال في البيت الخمسين فإن يثبنا فبمحض الفضل وإن يعذب فبمحض العدل الله الله فإن يثبنا فبمحض الفضل أي حيث علمت أيها المكلف مما تقدم أن الأفعال كلها مخلوقة لله تعلم أن الثواب بمحض فضل الله تعالى أي بخالص فضله وجوده وكرمه فالثواب بمحض فضل الله تعالى لا في نظير عمله لأنه هو الخالق للعمل وإن يعذب فبمحض العدل أي فتعذيبه بخالص عدله وليس ظلم لانه متصرف في ملكه والض... والظلم هو التصرف في ملك الغير وعلم من وجوب انفراده بالخلق بطلان من يدعي يعلم من هذا بطلان من يدعي ان شيئا يؤثر بطبعه او بقوه فيه اه فاهل السنه والجماعه مثلا في الأسباب العادية النار النار هل تحرق النار من غير جعل الله تعالى قالوا قال العلماء من قال أن الأسباب العادية تؤثر بذاتها كالنار تحرق بذاتها من غير جعل الله تعالى ذلك هذا كفر بإجماع ومن قال بأن النار تحرقه بقوة خلقها الله تعالى فيها ولو نزعها منه لم تؤثر ففي قوله كفره قولان والأصح في هذا أنه مسلم مبتدع فاسق ومن اعتقد أن الأسباب تؤثر بإذن الله لكن بينها وبين ما, قارن ما قارنها ملازمة عقلية فلا يصح فيها التخلف فهذا الاعتقاد يقول بصاحبه الى الكفر لانه يستلزم انكار المعجزات ومن اعتقد عدم تاثيرها فيما قارنها لا بطبع ولا بقوه جعلت فيها اهل السنه والجماعه لا يعتقدون بان النار تحرق بطبعها ولا يعتقدون بان النار تحرق بقوه جعلت فيها وانما جعلها مولانا سبحانه وتعالى أمارات ودلائل على ما شاء من الحوادث من غير ملازمة عقلية بينها وبين ما جعل الدارين عليه هذا هو المؤمن حقا والسني صدقا ونحن أهل السنة والجماعة لا نعتقد بأن السكينة يقطع بطبعه. ولا نعتقد بأن السكينة يقطع لقوة جعلت فيها وإنما ربنا سبحانه وتعالى جعل عندها لا بها عند وضع السكين بالقطع، والله يخلق القطع. نعم. فهذا هو المؤمن حقا والسني صدقا. ثم قال في البيت الواحد 51: وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب. وقولهم الضمير هنا ضمير.. عائد عن له، قول المعتازيلة وإن لم يتقدم لهم ذكر لشهرة هذا المذهب عنهم فرد المصنف عليهم فيه إن الصلاح المراد بالصلاح هنا ما يقابل الفساد كالإيمان في مقابل الكفر والصحة في مقابل المرض والمراد بالأصلح ما يقابل الصلاح الثواب بلا تكليف في مقابل الثواب مع التكليف الثواب بلا تكليف في مقابل الثواب مع التكليف وكونه في اعلى الجنان في مقابل كونه في الجنه قال وقوله ان الصلاه واجب عليه أي يقول المعتزله ان هذا واجب على الله لعباده وتركه بخل وسفه وهو محال على الله قال زور ان رد المصنف عليه بان هذا القول باطل لأنه لو وجب عليه الأصلح لما بقي للتفضيل مجال فلو وجب عليه الصلاح لما خلق الله الكافر الفقير المعذب في الدنيا بالفقر وفي الآخرة بالعذاب الأليم ما عليه واجب وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب أي ما عليه واجب أي ليس عليه تعالى واجب من فعلين أو ترك، لأنه تعالى فاعل بالاختيار لو وجب عليه فعل أو تركون لما كان مختارا لأن المختار هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك وأما الآية الدالة على الوجوب عليه تعالى من حم قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فمحمولة كما يقول أهل السنة على أن المراد بها الوعد تفضلاً وكذلك الأحاديث الدالة على ذلك هنا الناظم رحمه الله ذكر في البيتين بعد أن ذكر هذه المسألة وقوله وقولهم إن صلاة واجب عليه زور ما عليه واجب قال ألم يروا إلامه الأطفال وشبهها فحاذير المحالة ألم يروا اي اي الم يرى المعتزلة بابصارهم ايلامه الاطفال فيما يشاهدونه في الاطفال ونحوهم بما يحصوله من الامراض والبلايا فاي مصلحات في ذلك لانه لا ذنوب عليهم حتى يقال انها كفارات وشبهها يرد عليهم بما يراه الناس وشبهها يشب ايلام الاطفال كالعجازة او المجانين فإنهم لا نفع لهم في إنزال الأسقام بهم فلو وجب عليهم فرع الصلاح لما أنزل الآلام والأسقام في الأطفال الصغار والمجانين والبهائم إذ لا نفع لهم من ذلك لا في الدنيا ولا في الدين فقال فحاذري المحالا حاذري أي احذر عقاب الله احذر عقاب الله هذه المحالة. أي احذر عقاب الله يا من قلت بهذا القول عقاب الله الناس بالقائنة بوجوب الصلاح والأصلح لأنه والعياذ بالله ضلالة وكل ضلالة في النار صاحبها والعياذ بالله ثم قال وجائز عليه خلق الشر والخير كالإسلام وجهل الكفر وجائز أي اعلم أيها المكلف أنه يجوز عليه سبحانه وتعالى خلق الشر قال أهل السنة يجوز عليه إرادة الشر وإرادة الخير وله عموم الإرادة وكل ما يقع من خير وشر وإيمان وكفر فهو بإرادته والخير أي وجائز في حقه خلق الخير وهنا أشار المصنف بذلك كذلك للرد عن المعتزله القائلين بأن الشرور والقبائح واقعة بغير إرادة الله تعالى هنا لابد أن نبه كذلك إلى إن, أن المعتزلة وافقوا أهل السنة في أن الله يريد الخير وبنوا ابتناع إرادة الشر على أصم الفاسد التحسين والتقبيح العقليين لأن المعتزلة قالت, قالت بالتحسين والتقبيح العقليين فقالوا أن الله يريد الخير وقالوا لا يريد الشر. آه فقال الشيخ: وجائز عليه خلق الشر. نعم. هنا أشار على المعتزلة بأن الشرور والقبائح لا تقع بغير إرادة الله سبحانه وتعالى. ثم قال كالإسلامي مثال الخير وجهل الكفر هذا مثال ل ها؟ الكيف شبهها للخير الاسلام واعمال الاسلام وشبهها للشر قال كالاسلام مثل لهذا مثال الخير وجهل الكفر هذا مثال للشر نعم هنا فقد فائده ان الكاف ادخلت في, في في في الاسلام قال والخير كالاسلام دخلت فيها كل انواع الطاعات وفي و وفي الثاني الكف مقدره على اي كجهل الكفر كجهل الكفر ودخل ودخلت فيها جميع انواع المعاصي ثم قال وواجب ايماننا بالقدر وبالقضاء كما اتى في الخبر اي وواجب ان يجب علينا معاشر اهل السنه والجماعه ايماننا اي ان نؤمن ونصدق بالقدر بالقدر. هنا ما هو تعريف القدر؟ وقع خلاف كذلك بين الساده الاشاعره والمارتي والماتريدي رضي الله عنه في تعريف القدر. قالت الاشاعره ان المعنى القدر ايجاد الله تلك الاشياء في عالم الظهور على وجه تفصيلي يوافق القضاء. فلا يمكن ان تتخلف ابدا وبالقضاء اي أيوة ويجب علينا الايمان بالقضاء وقال وقالوا القضاء هو علم الله جل جلاله وارادته للاشياء في الازل على الصوره التي ستوجد عليها لكن الماتريدية كما قلنا عرفوا عرف القضاء والقدر بعكس تعريف الاشاعره فوضعوا تعريف القضاء للقضاء وتعريف القضاء للقضاء يعني كما قلنا القضاء عند الاشاعره هو ان يج... قالوا علم الله عز وجل وارادته للاشياء في الازل على الصوره التي ستوجد عليها وعلم الله لا يتغير هذا تعريف القضاء عند الأشاعرة هذا تعريف القدر نفسه هو تعريف الماتريدية يعني كانهم فقط عكسوا عكسوا ذلك ومن هنا نعلم ان كل الامور سبقت في علم الله سبحانه وتعالى أزنا خصصها الله سبحانه وتعالى بإرادته العلية ويبرزها بقدرته في الوقت المعلوم قوله تعالى كل يوم هو في في شان ذيك اشكلت على احد العلماء تأويل قوله تعالى كل يوم هو في شان فسأله احد الرجال ما ما ما تأويل قوله تعالى كل يوم هو في شان فسكت في الليل رأى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله سأل الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم كل يأنا في شأن قال أمور يبديها ولا يبتديها أمور يبديها ولا يبتديها فلما جاء الغد قال من السائل أجاء فقال فأجابه الشيخ قال أمور يبديها ولا يبتديها فقال السائل صلي على المعلم صلى الله عليه وآله وسلم فهنا كل أمور سبقت في علم الله تعالى أزلا خصصها الله تبارك وتعالى بإرادته العلية ويبرزها بقدرته في الوقت المعلوم نعم وهنا غرض الناظم رحمه الله في هذا البيت هو الرد على القدرية التي تنفي القدر وتزعم أن الله تعالى لم يقدر الأمور أزلا وتقول الأمر يستأنفه الله علما حال وقوعه وهؤلاء انقرضوا قبل الإمام الشافعي رضي الله عنه أي قبل انقضاء القرن الهجري الثاني ثم قال وواجب إيماننا بالقدر وبالقضاء كما أتى في الخبر أي كما جاء في في الخبر كما جاء في الحديث كان يشير إلى حديث جبريل عليه السلام الذي رويه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما ثم قال ما الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره وتؤمن بالقدر خيره وشره